هل فقدت الثقة في منصات بعد مشكل إفلاس منصة FTX؟ وهل تود إكمال مشوارك في شراء العملات الإلكترونية؟ ولم تعد تثق في بايننس؟ هل تود اختناص الصعود القادم؟ وتؤمن عملاتك في منصة آمنة وهل تود أيضا أن تربح 20 دولار مجاني على أول إيداعك في المنصة زائد 4000 دولار إذا كان اسمك في القرعة كل هذا موجود اليوم عند منصة الأكثر أمان وشفافية ومحبوبة الكريبتو تريدر في العالم العربي باي بيت نعم المنصة التي بدأت تقنع المتداولين بالانسحاب من باينانس والذهاب اليها والهجر الجماعية قد بدأت فلا تكن أنت آخر شخص. مرحبا بك في أول سلسلة شاملة الشرح لمنصة بايبيت من التسجيل وفتح الحساب إلى التداول وكسب الأرباح من نسخ المتداولين. تابع السلسلة من الأول لآخر واستفد من بونيس 20 دولار عند تسجيلك من رابطنا أسفل هذا الفيديو. هيا بنا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم مادي كريبتو ام ا في فيديو خامس من سلسله شرحنا لمنصه بايبيت اذا في فيديو سابق قمنا بعمليه ايداع اموال على حسابنا في بايبيت واليوم ان شاء الله سنقوم بالتداول على سبوت في حسابنا على بايبيت اود التنويه الى ان عموله تحويل او عموله التداول في السبوت على بايبيت هي صفر يعني ان المنصه لا تاخذ منك اي عموله فقط تداول على السبوت بارتياح الى اجل غير مسمى اول شيء نود القيام به من اجل التداول على السبوت نضغط في الاسفل على تريد اذا بعد الضغط على تريد هذه هي واجهه السبوت نجد هنا في الاعلى على اليمين تريد وفي اليسار شارت اذا اذا اردنا القيام بالتداول نضغط على تريد واذا اردنا رؤيه شارت نضغط على شارت من اجل التداول يجب علينا تحديد الزوج الذي نود التداول عليه اذا نضغط هنا على بي تي سي ثم نختار الزوج الذي نود التداول عليه ليكون كمثال اكس ار بي يو اس دي تي سو نختار اكس ار بي يو اس دي تي إذن اذا اذا أردنا شارت مصغر نضغط على هذه الايقونه هنا فيظهر لنا شارت مصغر تحت اوامر البيع او الشراء التي نود القيام بها هنا يمكننا تغيير الساعات يعني تايم فريم الى 12 ساعه او 30 دقيقه يمكننا رؤيه الشارت بوضوح هنا وبعدها نود التداول اذا نختار شراء اللي هو باي ثم نرى هنا افليبل بالانس نرى فيه نأخذ كمثال ان لدينا 50 دولار ثم نختار الاوردر النريده ليميت او نريده ماركت اذا الليميت هو اذا اردنا مثلا اذا توقعنا ان مثلا السعر سوف ينخفض الى رقم ما لناخذ كمثال ان سعر الاكس ار بي نتوقع انه سوف ينزل الى صفر فاصل واحد وثلاثون خمسه وخمسون ونود الشراء عند صفر فاصل واحد وثلاثون خمسه وخمسون اذا نذهب ونختار ليميت ثم نقوم بكتابة الثمن الذي نتوقع ان الاكس ار بي سوف ينزل اليه هنا نقوم بكتابة صفر فاصل وخمسون ثم نختار الكميه التي نود شراءها من حسابنا اذا نود مثلا شراء 50% من رصيدنا او هل نريد شراء مثلا كميه باليو اس دي ولناخذ كمثال 75 دولار من رصيدنا نود ان يشتريه لنا عند سعر 0.31 بعد ذلك نضغط على باي اكس ار بي ويقوم بوضع الاوردر وعندما يهبط السعر الى 0.31 سيقوم بالشراء من نيابه عنك اذا هذا هو شرح الليميت اوردر ولناخذ كمثال اننا في هذا السعر الحالي نتوقع ان السعر سوف يرتد منه ونود الشراء بسرعه اذا في مكان الليميت سوف نختار ماركت ونقوم بزر الأيقونة لنعطي الكمية التي نود شراءها من رصيدنا أو نقوم بكتابة في اليو دي تي الكمية التي نود شراءها مثلا ولتكن خمسة وخمسون دولار مثلا ثم نضغط على باي إكس بي ويقوم بالشراء بـ السوق الحالي ويكون الأوردر قد تم تنفيذه بنجاح إذا هنا نود البيع ونذهب إلى سيل مثلا اشترينا على هذا الثمن الحالي ونتوقع أن تملك xrb سيرتفع في الساعات القادمه اذا نختار ليمت ثم نقول له ان مثلا اذا وصل السعر ال xrb الى 0.5485 قم ببيع لي نسبه مثلا 50 او 75% مما اشتريته سابقا عند هذا الثمن ونقوم بالضغط على سيل xrb ويقوم بتنفيذ الأوّردة. يعني عند وصول السعر الى سفة فاصل اربعة خمسة سيقوم ببيع ما مقداره وخمسة سبعون في المئة من ما اشترينا عند هذا التمن. وكذلك ومثال اذا رأينا ان التمن في هذا الوقت سينخافض أكثر ونريد تنفيذ عملية بيع كل ما اشتريناه في هذا التمن بالطبع نقوم باستعمال market order ونضغط على 100% في المئة ثم نضغط على سعر. عند الضغط على سيل إكسار يقوم بالبيع كل ما اشتريناه بالماركت اوردر أي بالثمن الحالي للسوق إذا عملية التداول في السبوت هي سهلة جدا أتمنى أن يكون الشرح مفيدا إذا كان لديكم أي تساؤل ما عليكم إلا وضعه أسفل هذا الفيديو في الكومنتيرات أود التنبيه أيضا على أن رابط التسجيل في منصة بايبت هو في الوصف أسفل هذا الفيديو لديكم اربعة 4000 دولار لمن سجل من هذا الحساب شكرا على وصولكم إلى هذه الدقيقة نتمنى أن نراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله سنشرح في الفيديو القادم طريق التداول بالفيوتر على منصة بايبيت شكرا لوصولكم إلى هذه الدقيقة نتمنى رأيتكم في الفيديو القادم أسهدكم الله إلى اللقاء